Seš mura, můra Honstýt, yeah Honstýt, k tomu si dám Jsi můra Lásko má, jsi můra pro mě taky trošku takhle stvůra Tohle akorát je noční můra To se mi nezdá, je to faktně. mura. můra Jsi moje můra Milovaná Možná, že seš něčím takhle odevzdána Roztahuješ nohy Každý den, je to pro mě noční můra, tak to je sen, seš můra, co se mi zdá, seš můra, to se fakt zdá, seš můra, ráno stávám. Seš v pět seš můra, moje noční můra milovaná, on je odecdaná. Okidouky doky, jokey jokey Jsi jo noční můra, máme dva stolky Seš moje můra, moje milovaná Seš ode mě, lehce odevzdaná. Znetálo se mi to, ale je to pravda Probouzím se, Kde pak jsi Jsi roztažená Někde na silnici, na E55 A já lažím v nemocnici Jsi roztažená, a já už to nedávám Akorát že z ty postele nevstávám, jsi moje noční milovaná můra Ty jsi největší, největší stůra